בסרטון האחרון ראינו שאם יש לנו פרוטון ענה של 6 קפול 10 בחזקת 7 מטר לשנייה, כלומר, בחמישית ממהירות האור, ואם הוא עובר דרך השדה המגנטי הזה, אז השתמשנו בנוסחה הזאת כדי לחשב את גודל הכוח על הפרוטון, וקיבלנו 4.8 כפול 10 בחזקת מינוס 12 ניטון. אבל כיוון הכוח השתמשנו בכלל יד ימין, כי מדובר ב... מכפלה וקטורית, הכוח מעונך למהירות ולצדה ראינו שכשהקוטון נכנס לסדה המגנטי הכוח הפועל עליו מכוון כלפי מטה תחשבו על מה שקורה אם יש לנו כאן כוח כלפי מטה החלקיק יוסד קצת כלפי מטה אז וקטור המהירות שלו יראה משהו כזה אך הוא עדיין בתוך השדה המגנטי, נכון? הוא לא רק בתוך המגנטי, אלא שבנוסף לזה הוא עדיין נע במנישור המסך בכיוון לגמרי לכיוון השדה המגנטי, אבל כן הגודל של הכוח על החלטיק, הנא, לא ישתנה. רק כיוונו ישתנה. אם משתמשים כאן בכלל יד ימין, אם אנחנו מתאים קצת את היד שלנו כלפי מטה, הגודל שלנו יצביע לכיוון הזה. וזה ממשיך כך הלאה. הוא מוסד פעם קצת מכיוונו, אז אינו משתנה אף פעם. כל הזמן מעונך כי הוא כל הזמן במישור המסך. אך המגמה בתוך המישור משתנה, בגלל שינוי במגמה של וקטור המהירות בתוך המישור, משתנה גם המגמה של הכוח. כשהמהירות כאן, הכוח מעונך אליה. הוא פעל ככוח צנטריפטלי, והחלקיק מיינוע במעגל. נפתח עכשיו את ארגז הכלים שלנו, במגירה של המכניקה הקלאסית, ונחשב מהו הרדיו של המעגל. זה בטח נשמע יותר מסובך ממה שזה באמת. מה אנחנו יודעים על כוחות סנטריפיטליים ועל רדיוסים של מעגלים? נלחוק את זה. נלחוק את זה. נשאיר את זה, נלחוק את זה. אוקיי, בסדר. מה היה הנוסחה של הכוח הצנטריפיטלי? הוכחנו אותה לפני הרבה לימודי הפיזיקה, התאוצה הצנטר פטלית שווה לערך המוחלט של וקטור המהירות בריבוע חלקי רדיוס המעגל. כשנתונה התאוצה, הוא יקבל את הכוח עלינו להכפיל את המסה כפול התאוצה. מקבלים את של החלקי או של הגוף כפול הערך המוחלט של המהירות בריבוע חלקי רדיוס המעגל. במקרה הזה, זה הרדיוס של המעגל. אותו ננסה לחשב. מה אנחנו יודעים על הכוח הצנטריפטלי? מה גורם לכוח הצנטריפטלי? השדוי המגנטי גורם לכוח הצנטריפטלי. זה יהיה שווה לזה, את הגודש לא חישבנו, והגודל הזה שווה לגודל הזה, שהוא 4.8 כפול 10 בחזקת מינוס 12 ניו טון. נחשב את נהפוך את שני אגפים של המשוואה ונקבל רדיוס חלקי המסה כפול המהירות בריבוע שווה ל-1 חלקי 4.8 כפול 10 בחזקת מינוס 12. אפשר לחשב מה המספר הזה, איך לא יתעסק בזה עכשיו. ניתן להכפיל את שני אגפים במסה כפול המהירות בריבוע ומקבלים שהרדיוס של המעגל שווה למסת הפרוטון. כפול הערך המוחלט של המירות בריבוע חלקי הכוח המופעל על ידי השדה המגנטי הכוח הצנטרי פטלי 4.8 כפול 10 לחזקת מינוס 12 נקו הרדיוס יתקבל במטרים כי כל היחידות הן ב-MKS בואו נחשב זה נשתמש שוב בפונקציות הקבועות כדי לקבל את מסת הפרוטון. זה משהו שאני לא זוכר בעל פה. ניגש לפונקציות המאוחסנות ברחשבון שלי. מסת הפרוטון, זאת מסת האלקטרון. זאת מסת הפוטון. מסת הפרוטון כפול גודל המהירות בריבו. מה המהירות היא 6 כפול 10 בחזקת מטר לשנייה. ושש כפול עשר, בחזקת שבע, מטר שנייה בריבוע. כל זה, חלקי גודל הכוח, הצנטרי זהו, הכוח המופעל על ידי השדה המגנטי. זה ארבע נקודה שמונה כפול 10, חזקהת מינוס תשע חלק... מטר. אה, אני קדוש שמונה. איך? כל כל מינוס תשע מטר. אני כבר שמעו קבלו מטפור מפקי. זה זה? אז דפקו מטפור יפה. אחד נקודה שלים וחמשים מטר. שאנחנו יכולים לקלות. מייש לנו פרוטון? הנה, הזה, של חמישית ממידות האור, ונחנשת של تسلا. המחוונת החוצה מהמסACH, הפוטון הזה ינוע במעגל, שרציוSO אחד מקודש של 500 מישממת. זה אachen מזפאר שאנחנו יכולים לקלות. הנוסח הזה של מתנינים, הנחנצים, הסדוט מגנטיים, הנAIM במעגלים, זה אחד הנוסים המהותיים. באפשר לגיד שיש פה זה יסומן לדברים שאתם מכיירים. את ה텔ו visible שלכם, על פקוח ה텔ו visible השנה, לא LCD ולא פלזמה. הטלוויזיית הקרן הקתודית משתמשת בעיקרון הזה. יש של אלקטרונים, לא פרוטונים, ומגנט גדול אותו ניתן לראות כשמפרקים את הטלוויזיה. לא כדאי לכם לעשות את זה, המסית את קרן האלקטרונים במהירויות גבוהה, כך שהם כולו בעוצמות שונות. וזה מה שיוצר זה אחד הייסומים של שדות מגנטיים, הגורמים לקרן של חלקיקים טעונים להתכופף מיסום אחר שבו גורמים חלקיקים טעונים לנוע במעגלים הוא הציקלוטרון מאיץ חלקיקים שבו הפרוטונים מעולצים לנוע במעגלים במהירויות מאוד גבוהות ולהתנגש בו, חשבתם, איך ניתן לגרום לפרוטון לנוע במעגל לא ניתן לקחת אותו ולהוביל אותו במעגל עושים את זה בעזרת שדה מגנטי מעבירים אותו דרך שדה מגנטים וזה מקופף את הפרוטון למסלול מעגלי, כך שהוא יכול לעבור דרך אותו שדה שוב ושוב ושוב, ואז משתמשים גם בשדות חשמליים. אני לא מומחה בנושא הזה, אך מגבירים את המהירות שלהם באמצעות אותם מתקנים, כי הפרוטונים עוברים כל הזמן דרך אותו חלק של מתקן ההתנגשות. ואז ההתנגשות, אולי כאלה? משקיעים מיליארדים של דולרים במתקני ההתנגשות וממקבלים את התמונות האלו. פיזיקאים יכולים לקחת את התמונות האלו ולגלות מאמצעותם חלקיקים חדשים בהתאם לצורת התנועה שלהם. אנחנו מדברים כאן על חלקיקים הנעים במהירויות יחסותיות, בבקבן של המהירויות יחסותיות כשהם נעים, המסות שלהם משתנות. הרעיון הבסיסי הוא מה שלמדנו. הם נעים במעגלים. הם נעים במעגלים כי הרדיוסים שלהם שונים, כי המתאנים והמירויות שלהם שונים. חלקם ינו סמולה, וחלקם ימינה, וזה בגלל שהמתאנים שלהם יכולים להיות חיובים או שליליים, והרדיוסים תלויים במסות שלהם. אני לא רוצה לבלבל אתכם, רק רציתי להראות לכם שאנחנו עוסקים בפיזיקה, בה עוסקים הפיזיקאים. עכשיו, מה היה אם במקום פרוטון אלקטרון, הנאה ימינה במהירות של 6 כפול 10 בחזקת 7 מטר לשנייה דרך שדה מגנטי של 0.5 טסלה היוצא החוצה מהמסך מה היה קורה לאלקטרון? אפשר יהיה להשתמש עדיין בנוכחה הזאת גודל לכוח יהיה שווה למיטן עכשיו לא המיטן של הפרוטון אלא המיטן של האלקטרון כפול 6 כפול 10 בחזקת 7 מטר לשנייה כפול 0.5 טסלה מה ההבדל בין מיטן האלקטרון ומיטן לפרוטון? המיטן של האלקטרון הוא שלילי? על כן, אם היה לנו אלקטרון, הכוח היה בעצם מספר שלילי. מה פירוש הדבר? כשהשתמשנו בכלל יד אמין עבור הפרוטון, שלפי הדוגמה, הפרוטון נע בכיוון הזה, הכוח היה בכיוון כלפי מטה. עכשיו, כשיש לנו מטען שלילי בעל אותו גודל, אך שלילי, בגלל שזה אלקטרון, מה קורה? הכוח הוא באותו כיוון, לפי כלל המין, שלילי. כלומר, זהו כוח חיובי בעל אותו גודל בכיוון הזה. כשהיה לנו פרוטון, הוא נע במעגל בכיוון הזה, בצורה הזאת. עכשיו האלקטרון ינוע במעגל בכיוון השני. שאל אותכם שאלה. האם המעגל הזה יצר יותר או רחב יותר? המסה של האלקטרון היא הרבה יותר קטנה מזו של הפרוטון. היה לנו שהרדיו למסה כפול המהירות בריבוח, חלקי הכוח הצנטרפטלי, המסה הזאת יותר קטנה, אז הרדיוס יהיה יותר קטן, מסלול האלקטרוני כלפי מעלה, ורדיוס קטן יותר. ההבדלים ברדיוסים פרופורציונים להבדלים במסו. זה יהיה המסלול של האלקטרון, מכון עיקר אני מקווה שזה עניין אז מה